Кожному укритті дві лавки по чотири місця. Не менше 20 людей зможуть тут перебувати стоячи. Від чого здатна захистити така споруда, нам розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменян. Укриття, яке встановлені на остановочних комплексах, повинні захистити населення міста від уламків. Боєприпасів, які розриваються, тобто від осколків. Від прямого влучання ці споруди не захищають, тобто вони призначені чисто від поранень осколкових та касетних боєприпасів, які Росія, яким Росія нас обстрілює. Кожна конструкція коштує 1 мільйон 95 тисяч гривень. Укриття складається з 13 модулів – від 4 до 6 тонн кожен. Загальна вага укриття – 71 тонна. Модульний принцип обрано для того, щоб споруду можна було легко зібрати і розібрати. Коли зникне загроза ворожих обстрілів, елементи укриття використають для облаштування стаціонарних бомбосховищ. Кожен такий об'єкт з 14 виготовлених у Миколаїві, оснащений інтернет-зв'язком. Спочатку під'єднали проводовий інтернет, тепер триває підключення мобільного. На випадок вимкнень світла. Всі укриття підключені до системи «Безпечне місто». Той, хто має доступ, може спостерігати за тим, що відбувається всередині у реальному часі. Також є зв'язок з міським кол-центром 1588. Можна подати сигнал тривожною кнопкою, якщо, наприклад, комусь стане зле та потрібна термінова допомога. Якщо хтось вирішить із кнопкою побавитись, оператор, який стежить за укриттями через камери, тимчасово відімкне систему. А сидячи за бетонними стінами, можна на моніторі спостерігати за транспортом, що під'їжджає до зупинки, щоб не пропустити свій автобус чи тролейбус. Це є антивандальний монітор. Не працює, нічого в нас це його ну, повністю захисним його. Я його особисто перевіряв. Брав камінь, кидав в нього камінь, і з ним все погано. На вулицях Миколаєва встановлено 19 бетонних укриттів. Перше з них та одне з п'яти вироблених в інших регіонах України і подарованих Миколаєву, змонтували 22 вересня 2022 року. 14 виготовили на Миколаївському заводі залізобетонних виробів. 11 жовтня виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення виготовити, змонтувати та облаштувати 34 швидкоспоруджувальні павільйони, тимчасові укриття. Керівник Миколаївського електротрансу» Юрій Сметана розповів, що його підприємство обрано для виконання цього завдання через те, що саме воно опікується зупинками громадського транспорту, до яких і прив'язані бетонні конструкції. Її розмір по зовнішнім стінам 7,60х4,10, товщина стін 400 мм. Середній показник, який витримує сам бетон, – це більше 40 мегапаскалів на сантиметр квадратний. Оскільки в Україні досі не існувало державних будівельних норм для створення таких споруд, замовили проєкт. За підсумками конкурсу, його підготувала фізична особа-підприємець Дар'я Григоренко. Розроблялася проєктантом, яка ознайомлювалася з усіма наявними документами, ДБН ДБНами, досвідом інших міст, досвідом інших країн і вже видало нам саме таке технічне, технічне характеристики, технічне завдання до конструкції, яка має бути. Працівники «Миколаїв електротрансу» прибирають в укриттях, але, схоже, не завжди встигають за містянами. 24 січня у двох укриттях ми побачили сліди людської життєдіяльності у найгіршому сенсі. Що ж до ставлення містян до встановлених укриттів, безпосередньо у спорудах ми нікого не зустріли. А на зупинці біля шостої Слобідської пасажири сказали, чому не заходять до цих бетонних конструкцій. Олександр, зокрема, говорить, що немає повітряних тривог. Я, ну, я больний, я поки... Світлана вважає, що це вже не актуально. Ну і вже Много в місті стоять неудобно, поки до них біжиш тебе 10 разів вб'ють, як на типа, як вона, просто там далеко стоїть Цього тижня, сказав керівник Миколаїв Електротрансу, міст виконком має вирішити, чи продовжувати виготовлення і встановлення бетонних укриттів. Наразі процес призупинено у зв'язку з тим, що Миколаїв вже не є прифронтовим містом. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.